یہ تم ہٹا رہا ہے میں ویڈیو ریکارڈ کروں دکھاتا تھی لے کر कितनी आई है मैं यही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं यही कर रहा हूँ बहुत आई है अबे मैंने मारना अबे मैंने मारना को मैं मर بھائی تیری ہمز بہت ہے ہمز بہت ہے تیری اوئے ہی ہے تھوڑی گنٹا تے مٹارہ چوتیہ بنا رہا ہے ہیو می کِلنگ سپری فار دی بلو ٹیم ری لوڈنگ ٹاپ آف Blue Team is in the lead! Cover me! It's <laughs> fired! Reloading! left. Team victory!